بدل گیا ہوں بابا جان میرے لیے دعا کرو میں تھوڑا انسان بن جائیں بس کچھ کچھ نہیں بول سکتے ہم بلایا ہے تو گلے میں لا لو بچے ہم تمہارے باپ بچے کو بلاتے نہیں چومتا ہے ہاتھ ملا دو ہم کہاں سے آئے ہیں کم سے کم ہاتھ ملا دو ہم قافلے کریں گے گھر بار چھوڑیں گے تمہاری محبت میں آئے تم ہم کو اپنا بنا دو بنا لیے ہم کو پورا کنفرم پورا ہے جو بدل گئے نا ماما لگائے میری چالا اوپر پڑھاؤ ہے ماشاء اللہ بدل گئے گاؤں میں باپ بھی بولتا نہیں مرتے یہاں پیر نے ایک دفعہ بولا ہم نے سب چیز چھوڑ پیر بابا کا جو بابا پیر پیر پی جگہ تعوی پیر مرشید آؤ جنت میں تا چاہیے اللہ خوش رہباد رہ لگے گاروں زندگی کوئی خفر نہ رضا کا پیرز ملا یا پیر میرے کے یا پیر میرے سنت کے مطابق جینا ہے ہر وقت لو پے مدینہ ہے سنت کے